جی تو السلام علیکم کراچی میں آج موسلا دال بارش ہو رہی ہے اور آندھی کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اور میں ایک بہت اہم بات بتاؤں کہ لوگ کے کو برا بلا کہ بے چاری اتنی اچھی کی الیکٹرک ہے اتنی تیز بارش ہوئی اتنی تیز آندھی آئی پھر بھی لائٹ مجھا لے کی لائٹ گئی ہو مطلب اتنی اچھی کی آپ لوگ کہتے تھے ان کو حرام ہو نکم میں سارا دیکھے دیکھے ذرا بارش دکھائیں دکھائیں ذرا بارش دیکھے آپ چیک کریں بارش چیک کریں کتنی تیز ہو لیکن لیکن کے باوجود جو ہے کہ الیکٹرک جو وہ اپنی سپلائی دے मैं आपको बता नहीं सकता मेरे मेरे मेरे जज्बा से गई मतलब कि तुम लोग जो है ना थोड़ी सी तारीफ भी तुम्हारी कर लेना तुमसे बर्दाश्त तुम हो ही हराम कर मतलब जितनी लोग तुम्हें गालियां बगते ना और वीडियो बनाते इलेक्ट्रिक वालों सही बनाते हैं मतलब कि अगर बारिश हो रही है लाइट दे रहे तो क्या जाता तुम लोगों का